Σήμερα είναι μια σπουδαία, μια όμορφη, μια ενδιαφέρουσα μέρα για την ελληνική δημοκρατία, για την Βουλή, για το πολίτευμά μα. Η εθνική Αντιπροσωπία εξέλεξε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία πρώτη γυναίκα πρόεδρο τη ελληνική δημοκρατία, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Μια σπουδαία νομικό, μια σπουδαία δικαστή, μια προσωπικότητα η οποία ενώνει όλε τις Ελνίδε και όλου του Έλληνε από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία είχα πει ότι θα επιδιώξω να προτείνω ένα πρόσωπο το οποίο θα συμβολίζει την ενότητα του ελληνικού έθνους. Ε, και χαίρομαι που το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας επιβεβαίωσε ότι στα μεγάλα μπορούμε τελικά να συμφωνήσουμε. Η νέα Ελλάδα, η οποία ξημερώνει, μπαίνει σε μια νέα εποχή με πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ελληνική Δημοκρατία. Την κυρία Κατερίνη Σαρκεταροπούλου σήμερα άνοιξε ένα παράθυρο στο μέλλον και καθώς η χώρα μας εισέρχεται πιο αισιόδοξη στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα αποκτά για πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα πρόσωπο που συμβολίζει ακριβώς αυτήν την μετάβαση στην νέα εποχή. Θέλω και πάλι να ευχηθώ στην κυρία Σαρκεταροπούλου καλή επιτυχία στα καθήκοντά τη και με οδηγό το Σύνταγμα Είμαι σίγουρο ότι θα συνεργαστούμε αποτελεσματικά προ όφελο πάντα τη πατρίδα μα.